الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 اكبر الله واكبر الله واكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا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 الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. <تصحة>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 الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله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 الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله الله أكبر للعلوم أكبر, أكبر لا الله أكبر ولله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله الله اكبر الله واكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله الله الله الله اكبر، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله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 الله الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله الله اكبر، الله أكبر.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 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله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 اكبر الله واكبر الله واكبر لا اكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله